Valeuutinen on teksti, joka näyttää oikealta uutiselta, mutta joka ei ole sitä. Valeuutinen on nimensä mukaisesti pelkkää valetta. Kone voi oppia tunnistaa erilaisia tekstejä esimerkkien perusteella. Sitä sanotaan tekstiluokitteluksi. Esimerkiksi teksteihin on merkitty niiden luokka, niin kuin vaikka rakkausruno, uutinen tai käyttöohje. Ja näiden esimerkkejä avulla kone oppii tunnistamaan luokat myöskin uusille teksteille. Sama menetelmä voisi toimia myöskin valeuutisten tunnistamiseen. Tarvitaan ainakin paljon tekstejä, jotka me tiedetään valeuutisiksi ja paljon tekstejä, jotka me tiedetään oikeaksi uutisiksi. Koneen kannalta haastavaa voi kuitenkin olla, jos esimerkkiä aiheet on tosi yksipuolisia. Jos kaikki esimerkki-valeuutiset vaikka käsittelee pelkästään Presidentti Trumpia, koneen voi olla hankala tunnistaa valeuutista, joka käsittelee vaikka Turun Toriparkia. Toisaalta koneen eduksi täytyy sanoa, että toisin kuin ihmistukia. Kone ei syytä valeuutiseksi jotain uutista sen perusteelle, että kone ei tykkäisi siitä tai että se olisi koneen ärsyttävä. Vaan koneen päätös perustuu pelkästään sille syötettyihin esimerkkeihin. Ja ehkä tulevaisuudessa kone oppiski valeuutiset tunnistamaan.